Привіт маляткам, зараз знімала для вас довгий акварельний урок для ютюбу, ще тільки-тільки зняла, ще не змонтувала, ще не запрошую вас, але дуже поспішала знімаючи його і двічі помилилася. Дозняла ще одну частину уроку, в якій показала, як можна виправити помилки. І, чесно кажучи, я дуже рада, що помилилася, тому що мені завжди хочеться показати, звичайно, тільки найкращу сторону роботи. Тільки з першого разу, щоб все вийшло. Але в житті так не буває. І іноді дійсно стаються помилки. І у акварелі є такий імідж безпомилковості, що нібито, якби, якщо ти зробив помилку в акварелі, то це вже неможливо поправити. Це неправда, можна виправити. Якщо ви не зробили одну й ту саму помилку декілька разів поспір, тоді зруйнується папір. Більш або менш жорсткими способами для паперу можна іноді навіть дуже цікаво виправити помилки. І іноді помилка може зробити, якби змінити хід роботи. І змінити в тому напрямку, якомусь для вас неочікуваному, але дуже приємному, який вас потім здивує своєю красою.